રાજપરા નંદિની છે હું શ્રી રામબા જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન પોરબંદરમાં બી એડ સેમ ફોરમાં અભ્યાસ કરું છું બી એડ અભ્યાસક્રમના ભાગરૂપે આ પ્રેઝન્ટેશન તૈયાર કરેલ છે જેના પ્રયોજક છે ભુવા ચાવડા હિના છેલાવડા કલ્યાણી રાજપરા તથા ખાનકી જિજ્ઞાસા તેમજ માર્ગદર્શક છે ડૉક્ટર એમ વી તથા પ્રેરક છે ડૉક્ટર એસ જે ડુંમરાળિયા તો આજે આપણે અંધ વિદ્યાર્થીઓની સંસ્થા માટે સરકારની વિવિધ યોજનાઓ અંગે માહિતી મેળવીશું અંધ વિદ્યાર્થીઓની સંસ્થા માટે સરકારની વિવિધ યોજનાઓ માટેની ખાસ શાળાઓ અને સંસ્થાઓ વિકલાંગ વ્યક્તિઓના કલ્યાણ માટે ગુજરાત સરકારે અનેક પ્રકારની કલ્યાણકારી યોજનાઓ દાખલ કરી છે જેથી વિકલાંગ વ્યક્તિ શિક્ષણ તાલીમ મેળવી સમાજમાં માનભેર જીવન જીવી શકે તેઓના આરોગ્ય માટે પણ ખાસ ધ્યાન આપવામાં આવે છે વિવિધ પ્રકારના વિકલાંગો માટે સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ કાર્યરત છે અને તાલીમ અને શિક્ષણ આપવા હાલમાં એકસો જેટલી સંસ્થાઓને અનુદાન આપવામાં આવે છે જેમાં પગારના સો તથા અન્ય નિભાવ ખર્ચ માટે નેવું અનુદાન આપવામાં આવે છે આ ઉપરાંત દસ જેટલી સંસ્થાઓ અનુદાન સિવાય તે સ્વૈચ્છિક ધોરણે કાર્યરત છે અને અગિયાર સંસ્થાઓ સરકાર દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે શિક્ષણની કોલેજોમાં અને અંધ ઉચ્ચ શિક્ષણ સંસ્થાઓમાં અંધ ઉમેદવારો નહીં જોવા મળ્યા હોય પરંતુ હવેથી કોલેજમાં વિદ્યાર્થીઓને ભણાવતા નજરે પડશે કારણ કે યુજીસી દ્વારા બ્રેલ લિપી આધારિત પેપર તૈયાર કરાતા હવે ઉમેદવારો પણ સરળતાથી નેટની એક્ઝામ આપી શકશે અને આ પરીક્ષા પાસ કરતા તેઓને કોલેજમાં આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર બનવાની તક મળી રહેશે અને ઉમેદવારો માટે ખરેખર તેમના જીવનની આમાં એક મોટી ઉપલબ્ધિ છે દ્રષ્ટિહીન વિકલાંગ પરીક્ષાર્થીને લહ્યાની મદદ નિર્ધારિત સમય કરતાં ત્રીસ મિનિટનો વધુ સમય અંધત્વ ધરાવતા શારીરિક પંગુતા ધરાવતા ચામડીની બીમારીવાળા કિડનીના રોગો થેલેસેમિયા કે સ્નાયુની ઈચ્છા જેવી ગંભીર પ્રકારની બીમારીથી પીડાતા હોય તેવા કે અન્ય કોઈ પણ કારણ લખવાને અસમર્થ હોય તેવા ઉમેદવારોને લહિયાની સેવા જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીની મંજૂરીથી કેન્દ્ર સંચા ઉતરતા હોદ્દાની ન હોય તેવા તબીબી અધિકારીનું પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવામાં આવ્યાથી પૂરી પાડવાની રહેશે આકસ્મિક સંજોગોમાં લખવાને અસમર્થ બનેલ ઉમેદવારને પણ લહિયાની સેવા પૂરી પાડવાની જોગવાઈ છે જે ઉમેદવારો માટે લહ્યાની વ્યવસ્થા થઈ હોય તેના માટે નિયત કરેલા અથવા ફાળવાયેલા કેન્દ્ર અને ખંડમાં પરીક્ષા આપવાની રહેશે વિનિમય છવ્વીસ ત્રણ મુજબ લહિયાની સેવા લેનાર ઉમેદવારે લહિયાને નિરત કરેલ ચૂકવણું ચૂકવવાનું આપવાનું રહેશે આ માટેના દર પ્રતિ કલાક રૂપિયા પચાસ રહેશે એટલે કે ત્રણ કલાકના પ્રશ્નપત્ર માટે લહિયાને રૂપિયા એકસો શુલ્ક ચૂકવવાનું રહેશે લહિયાની સેવા મેળવનાર ઉમેદવારને પરીક્ષાના નિયમો સમયગાળા ઉપરાંત અડધો કલાક ત્રીસ મિનિટનો સમય વધારાનો મળવા રહેશે વિકલાંગોની રજૂઆત હતી કે તેઓની નાણાકીય સ્થિતિ સારી ન અને મોટા ભાગના બીપીએલ હેઠળ આવતા હોવાથી સર્વે શિક્ષણ અધિકારીઓને લહિયાની યાદી તૈયાર કરતી વખતે કાળજી લઈ સમાજ સેવા કરવા માંગતા વિકલાંગ દ્રષ્ટિહીન વ્યક્તિ અને ઘરે બેઠા અભ્યાસ કરવાની તક પૂરી પાડતી યુનિવર્સિટીઓ ભારતભરમાં વસતા એવા નાગરિકો કે જેઓ સામાજિક આર્થિક ભૌગોલિક વ્યવસાયિક કારણોસર ઉચ્ચ થી વંચિત રહી ગયા હોય પછી તે ગૃહિણી મહિલા હોય કે નોકરી ધંધા રોજગાર ખેતીમાં રોકાયેલ વ્યક્તિ હોય અધૂરું વ્યક્તિ હોય કે પછી આંતરિયાળ ગામડામાં વસતી વ્યક્તિ હોય સૌને એક સમાન રીતે એક સમાન શિક્ષણ પૂરું પાડી વ્યક્તિને પોતાનું અધૂરું સપનું પૂરું કરવાની તક ઉપરોક્ત યુનિવર્સિટીઓ આપે છે પોતાની પસંદગીનો અભ્યાસક્રમ પોતાની અનુકૂળતાએ ઘેર બેઠા બેઠા પૂર્ણ કરવાની ભરપૂર સવલતો આમાં છે ડૉક્ટર બાબાસાહેબ ઓપન યુનિવર્સિટીમાં જસ્ટિન વિદ્યાર્થીઓ માટેના નીચે મુજબના ખાસ અભ્યાસક્રમો છે જેમાં તે પ્રવેશ મેળવી શકે છે તેઓને ફીમાં પણ ઘણી બધી રાહત અપાય છે ડિપ્લોમા ઇન ફિઝિયોથેરાપી ફોર બ્લાઇન્ડ સર્ટિફિકેટ ઇન હેન્ડલૂમ વિવર સર્ટિફિકેટ ઇન કેર વર્કર સર્ટિફિકેટ ઇન મોટર રિવાઇન્ડર સર્ટિફિકેટ ઇન કાર્પેન્ટર સર્ટિફિકેટ ઇન મિકેનિક માહિતી અને માર્ગદર્શન માટે સંપર્ક નિયામકશ્રી ડોક્ટર બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી સરખેજ ગાંધીનગર હાઈવે વારસી ટેકનિકલ સ્કૂલ કમ્પાઉન્ડ ગુજરાત હાઈકોર્ટની સામે અમદાવાદ ઇન્દિરા ગાંધી નેશનલ ઓપન યુનિવર્સિટીમાં અંધ વ્યક્તિઓ માટે સર્ટિફિકેટ ઇન એમ્પાવરિંગ વુમન સેલ્ફ હેલ્પ ગ્રુપ ડ્રેલ ચાલે છે વધુ માહિતી માટે સંપર્ક નિયામકશ્રી ઇન્દિરા ગાંધી નેશનલ ઓપન યુનિવર્સિટી પ્રાદેશિક કેન્દ્ર સરખેજ ગાંધીનગર વિકલાંગ બાળકો માટે વિશિષ્ટ તાલીમી શિક્ષકો તૈયાર કરવાના કોર્સ ચલાવતી સંસ્થાઓ માનસિક વિકલાંગતા ધરાવતા બાળકોને શિક્ષણ આપવા માટે ખાસ પ્રકારની આવડત અને કૌશલ્યો જોઈએ દ્રષ્ટિની ક્ષતિ દ્રષ્ટિહીન બાળકો માટે પ્રથમ છે બ્લાઇન્ડ પીપલ્સ એસોસિએશન ડોક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ રોડ પાસે વસ્ત્રાપુર રોડ અમદાવાદ સેકન્ડ અંધશાળા આશ્રમ રોડ ટાઈમ્સ ઓફ ઇન્ડિયા સામે અમદાવાદ થર્ડ ટીચર્સ ટ્રેનિંગ કોલેજ ફોર બ્લાઇન્ડ કેર ઓફ કે કે અંધ ઉદ્યોગ શાળા વિદ્યાનગર ભાવનગર ઇન્દિરા ગાંધી નેશનલ ડિસેબિલિટી પેન્શન સ્કીમ સંત સુરદાસ યોજના આ લાભ કોને મળવાપાત્ર થાય છે અરજદારની ઉંમર ઓગણએસી વર્ષ કરતાં ઓછી વય હોવી જોઈએ એંસી ટકા કે તેથી વધારે વિકલાંગતા ધરાવતી વ્યક્તિને અથવા જે કૃત્રિમ અંગથી પણ સ્વતંત્ર રીતે હલનચલન કે હરીફરી શકતા નથી તેવા વિકલાંગને એકોતેર ટકા કે તેથી વધુ શ્રવણમંદ એંસી તેથી ઉપર દ્રષ્ટિહીન ઓગણપચાસ કે તેથી ઓછો બુદ્ધિયાંક ધરાવતા મંદબુદ્ધિનાને દસ વર્ષથી ગુજરાત રાજ્યમાં કાયમી વસવાટ ધરાવતા હોવા જોઈએ વિકલાંગ વ્યક્તિનું નામ ગરીબી રેખા હે જીવતા કુટુંબની યાદીમાં સમાવિષ્ટ હોવું જોઈએ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા નક્કી કરેલ ધોરણો મુજબની બીપીએલ યાદી નંબર સાથે અરજી કરેલ હોય રાજ્ય સરકારશ્રી તરફથી આપવામાં આવતું વિકલાંગ ઓળખ કાર્ડ ધરાવતા હોવા જોઈએ લાભ શું મળે ફસ્ટ ઝીરોથી સત્તર વર્ષથી નીચેના વિકલાંગ વ્યક્તિને માસિક રૂપિયા ચારસો અઢારથી ઓગણસી વર્ષ ની વય જૂથના વિકલાંગ વ્યક્તિને માસિક રૂપિયા છસો સેકન્ડ અરજદારને સહાય મની ઓર્ડર મારફત રહેસાણના સરનામે મોકલવામાં આવે છે થર્ડ અઢારથી ઓગણ વય જૂથના લાભાર્થીઓને સહાયની રકમ તેમના બેંક ખાતામાં જમા કરાવવામાં આવે છે અરજીપત્રક સાથે સામેલ કરવાના પુરાવા વિકલાંગ ઓળખ કાર્ડની ઝેરોક્ષ નકલ ઉમેદવારનો દાખલો બીપીએલ યાદી નંબર રેશન કાર્ડની ઝેરોક્ષ સહાય ક્યારે બંધ થાય અરજદારની ઉંમર ઓગણસી વર્ષ પૂર્ણ થતા આ અરજદારની તેમજ તેમના કુટુંબની વાર્ષિક આવક નિયત આવક કરતાં વધુ થાય ત્યારે આ અંગેની નિયત અરજીપત્રક છે તે જિલ્લાની જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારની કચેરીમાંથી તથા તાલુકા જનસેવા કેન્દ્રમાંથી વિના મૂલ્યે મળશે અરજીપત્રક ઉપર પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો લગાવવાનો રહેશે ઓળખ કાર્ડની ઝેરોક્ષ નકલ તથા રેશનકાર્ડ બીપીએલ દાખલા સહિતની ઝેરોક્ષ નકલ બિડવાની રહેશે ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે બીપીએલ યાદીમાં નામ હોવા અંગેનો સક્ષમ અધિકારીનો સ્કોર સાથેનો ઝીરોથી બાર સુધીનો દાખલો આપવાનો રહેશે શહેરી વિસ્તાર માટે કેન્દ્ર સરકારના શહેરી વિકાસ વિભાગની ગાઈડલાઈન મુજબ લાભાર્થી ગુણાંક ધરાવતા બીપીએલ લાભાર્થીઓની અલગ યાદી દરેક મ્યુનિસિપાલટી નગરપાલિકા દ્વારા તૈયાર થયેલ છે તેમાં નોંધાયેલ લાભાર્થીને અંધજન મંડળ ઔદ્યોગિક તાલીમ કેન્દ્ર ડોક્ટર જગદીશ પટેલ ચોક એકસો બત્રીસ ફૂટ રિંગ રોડ વસાપુર અમદાવાદ સંચાલકશ્રી બહેરા મુંગા શાળા નવરંગપુરા આશ્રમ રોડ અમદાવાદ ધ સોસાયટી ફોર ફિઝિકલી હેન્ડીકેપ હેન્ડીકેપ્ડ લવકુશ કોમ્પ્લેક્ષ સુખરામનગર ગોમતીપુર અમદાવાદ સંચાલકશ્રી લાયન્સ ક્લબ સોસાયટી લાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ટ્રેનિંગ સેન્ટર વાડીલાલ બેહરામુંગા શાળા એસટી બસ સ્ટેન્ડ પાછળ મોડાસા જિલ્લો સાબરકાંઠા સંચાલકશ્રી સરસ્વતી એજ્યુકેશન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ સંચાલિત સમર્પણ મુકબધિર શિશુ વિદ્યા મંદિર કૃષ્ણભવન મોટેરા સાબરમતી અમદાવાદ સંચાલકશ્રી સરસ્વતી એજ્યુકેશન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ સંચાલિત સમર્પણ મુખબુર જીશુ વિદ્યા મંદિર એકસો અગિયાર સેક્ટર અઠ્યાવીસ ગાંધીનગર સંચાલકશ્રી ગુજરાત રક્તપિત નિવારણ સેવા સંઘ જૂની ગઢી ઔદ્યોગિક તાલીમ કેન્દ્ર સેવાતીર્થ તરસાઇ બાયપાસ પાસે આદર્શનગર વડોદરા સંચાલકશ્રી ડિસેબલ વેલટેર ટ્રસ્ટ ઓફ ઇન્ડિયા આઠસો પચીસ સુમન દેસાઈની વાડી કટોદરા ઊંધના દરવાજા સુરજ સુરત સંચાલકશ્રી ગાંધીધર કછોલી મુક્કામ કછોલી હે અમલસાડ તાલુકો ગણદેવી જિલ્લો નવસારી વોકેશનલ રિહેબિલિટી સેન્ટર ફોર હેન્ડીકેપ્ટ હોસ્ટેલ બિલ્ડિંગ એમઆઈટીઆઈ સામે કુબેરનગર અમદાવાદ वोकेशनल रिहेबिलिटी सेंटर फॉर हेंडीकेप वुमन एम आई एस्टेट जलाराम मंदिर रोड करेलीबाग वडोदरा संचालक श्री प्रज्ञाचक्षु महिला सेवा कुंज निर्मल नगर सोसाइटी, सोसायटी मिल रोड सुरेंद्रनगर संचालक श्री कृष्ण कुमार सिंह जी अंत उद्योगशाला ट्रस्ट संचालित श्रीमती पी एन आर शाह प्रज्ञाचक्षु विद्यालय विपनगर भावनगर પ્રાથમિક શાળામાં નેત્રહીનોની શિક્ષક તરીકેની પસંદગીમાં અગ્રતા પ્રાથમિક શાળાઓમાં નેત્રહીનોને સંગીત શિક્ષક તરીકે પસંદગી આપવા માટે સરકારે ઠરાવ્યું છે જો બીજી બધી રીતે યોગ્ય હોય તો ફક્ત સંગીત શિક્ષકની જગ્યા માટે નેત્રહીનોને પ્રાથમિક શાળાઓમાં પસંદગી આપવા અગ્રતા આપવી આજ રીતે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની પ્રાથમિક શાળાઓમાં સંગીત શિક્ષક તરીકે નેત્રહીનોને પસંદ કરવા તેમ ઠરાવ્યું છે અંધ શિક્ષકને પ્રાથમિક શાળામાં શિક્ષક તરીકે નોકરી આપવા છેલ્લી વયમર્યાદા ચાલીસ સુધી છે દ્રષ્ટિહીન વ્યક્તિને ટેલિફોન અગ્રતાથી અને ટેલિફોન ભાડામાં પચાસ રાહત કોઈપણ નેત્રહીન વ્યક્તિને ટેલિફોનની જરૂરિયાત હોય અને તે અરજી કરે તો તેને ટેલિફોન અગ્રતાના ધોરણે આપવાની તેમજ ટેલિફોનના માસિક ભાડામાં પચાસ સુધી રાહત આપવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે નિયત ફોર્મ અરજી સાથે સરકારી હોસ્પિટલના સી એમ સર્જનના સર્ટિફિકેટની પ્રમાણિત નકલ બેળવી ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ટેલિકમ્યુનિકેશનનો ત્રેવીસ નવ ઓગણીસો ઓગણચાલીસનો પત્ર ઘર દીવડા યોજના આ યોજનાનો મુખ્ય હેતુ ગરીબી રેખા હેઠળ જીવતા કુટુંબની ગ્રામ્ય અને શહેરી મહિલાઓના આર્થિક વિકાસ માટે સહાય કરવાનો છે આ યોજના હેઠળ આર્થિક પ્રવૃત્તિ માટે પચાસ હજાર સુધીની મર્યાદામાં બેંક લોન આપવામાં આવે છે ઓછી હોય તેવી અઢાર થી પચાસ વર્ષની કોઈ મહિલાને આ યોજનાનો લાભ મળી શકે છે લોનની સબસિડીનું ધોરણ લોનની રકમ રૂપિયા સુધી ચાલીસ તથા અન્ય માટે છે 25 ટકા રૂપિયા વીસ હજારથી પચાસ હજાર સુધી 25 ટકા તથા અન્ય માટે 20 ટકા સબસિડીની વધુમાં વધુ રકમ ધંધા ક્ષેત્ર માટે પિંચોતેર સેવા ક્ષેત્ર માટે રૂપિયા તથા ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર માટે રૂપિયા સુધી રહેશે વિકલાંગ અથવા દ્રષ્ટિહીન મહિલાઓ માટે સબસિડીના ધોરણ લોનની રકમ રૂપિયા સુધી ચાલીસ ટકાથી ઓછી વિકલાંગતા ધરાવતા માટે પચાસ 40 ટકાથી વધુ વિકલાંગતા ધરાવવા માટે પચાસ ટકા રૂપિયા વીસ થી એકથી પચાસ હજાર ત્રીસ ટકા તથા 40 ટકા સબસિડીની મહત્તમ મર્યાદા બાર તથા ચાલીસ ટકાથી વધુ વિકલાંગતા ધરાવતી મહિલાઓ માટે પંદર લોન મેળવવા માટે આ યોજનાનું નિયત અરજી ફોર્મ વિનામૂલ્યે દરેક જિલ્લાના ફિલ્ડ ઓફિસર પાસેથી મેળવવાનું રહેશે તેમાં રેશન કાર્ડ આવકનો દાખલો જાતિ ઉંમર અંગેનો દાખલો વગેરે સંબંધિત આધારો સાથે ફોર્મ ભરવાનું રહેશે વેપાર ધંધા જંગલ પેદાશ એન્જિનિયરિંગ ઉદ્યોગ કેમિકલ્સ સૌંદર્ય પ્રસાધન ઉદ્યોગ વગેરે અનેક પ્રકારના વ્યવસાયો માટે લોન મળે છે વધુ માર્ગદર્શન માટે ગુજરાત મહિલા આર્થિક વિકાસ નિગમ લિમિટેડ બ્લોક નંબર આઠ આઠમો માળ ઉદ્યોગ ભવન ગાંધીનગર સુધીની જોગવાઈઓ અનુસાર આવકવેરા નિયમ અગિયાર હેઠળ ડિસેબિલિટી ને આપવામાં આવેલી વ્યાખ્યાને બે હજાર ત્રણ ના નાણાકીય ધારા અન્વયે આકારણી વર્ષ બે અમલી બને તેમ ઓગણીસો પંચાણું વિકલાંગો માટેના કાયદા ડિસેબિલિટી એક્ટ નાઇન્ટીન નાઇન્ટી ફાઇવ હેઠળ ડિસેબિલિટીની ગણતરી માટે નિયત કરાયેલા ધોરણ સાથે સુસંગત કરવામાં આવી છે પરિણામે પ્રવર્તમાન આવકવેરા નિયમો હેઠળ પચાસ ટકાથી વધુ ડિસેબિલિટી ધરાવતા વિકલાંગોના સ્થાને હવે ચાલીસ ટકાથી વધુ ડિસેબિલિટી ધરાવતા વિકલાંગના સંદર્ભમાં પણ આવકવેરામાં કપાતનો લાભ મળી શકે છે ફર્સ્ટ કલમ એસી ડી શારીરિક કે માનસિક રીતે વિકલાંગ મનબુદ્ધિ આશ્રિતો માટેના ખર્ચ કે રોકાણ સંબંધી કપાત આ જોગવાઈનો હેતુ શારીરિક કે માનસિક રીતે વિકલાંગ એવા આશ્રિતોના કેસમાં તબીબી સારવાર માટેના ખર્ચ અથવા ભરણ માટે મૂકેલ ડિપોઝિટના સંદર્ભમાં તેમના માતા પિતા કે વાલીને યોગ્ય લાગે તે પ્રમાણમાં ખર્ચ અથવા રોકાણ કરવા માટેની પસંદગીની આપવાનો છે કલમ એટી હેઠળ રૂપિયા પચાસ હજારની કપાતની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે રહીશ હોય તેવી વ્યક્તિ કે હિન્દુ અવિભક્ત કુટુંબના કેસમાં કલમ એટી હેઠળ પોતાના ઉપર આશ્રિત હોય તેવી કોઈ શારીરિક કે માનસિક રીતે વિકલાંગ વ્યક્તિની સારવાર તાલીમ કે પુનઃ માટે કરવામાં આવેલ ખર્ચ અથવા આવી વ્યક્તિના ભરણ માટે જીવન વીમા નિગમ કે યુનિટ ટ્રસ્ટ ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા પ્રાયોજિત અને આ હેતુસર સબસીડી દ્વારા માન્ય કરવામાં આવેલી રોકાણમાં કુલ રૂપિયા પચાસ હજાર કપાત બાદ કરવામાં આવશે આ કપાત કરદાતા અથવા સંચાલિત હોસ્પિટલના ડોક્ટરનો નિયત સર્ટિફિકેટ પણ રજૂ કરવું જરૂરી છે શારીરિક કે માનસિક રીતે વિકલાંગ અવસ્થા કરવા માટેના માર્ગદર્શક ધોરણ આવકવેરા નિયમ અગિયાર હેઠળ જણાવવામાં આવ્યા છે આવી અશક્તિના કારણે કરદાતા ઉપર આશ્રિત વ્યક્તિની સામાન્ય જોઈએ અતિ તીવ્ર શારીરિક અગર માનસિક આ કપાત પંચોતેર હજારની રહેશે સંદર્ભમાં જો કરદાતાએ પાછલા વર્ષ દરમિયાન કોઈ પણ ખર્ચ અથવા રોકાણ કર્યું હશે તો તેને ખરેખર કરેલા ખર્ચની મર્યાદામાં નહીં પરંતુ રૂપિયા પચાસ અગર રૂપિયા પિંચોતેર જે લાગુ પડતી હોય તે શારીરિક શક્તિ એસી ટકા શીયુ શારીરિક કે માનસિક રીતે વિકલાંગ માટે કલમ એટી યુ હેઠળ નેત્રહીન અથવા કાયમી સ્વરૂપે શારીરિક રીતે વિકલાંગ મનબુદ્ધિ ધરાવતી અને જેને કારણે તેમની ધંધા વ્યવસાય કે નોકરી રોજગારમાં લાભકારક કામ કરવાની ક્ષમતામાં ઘટાડો હોય તેવી ભારતની રહી હોય તેવા વ્યક્તિઓ માટે ખાસ રાહતકારક કપાતની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે આવકવેરા નિયમ અગિયાર હેઠળ કલમ એટી યુના હેતુસર કયા સંજોગોમાં વ્યક્તિ કાયમી સ્વરૂપે અપંગ ગણાય તે બાબતે સમજૂતી આપવામાં આવી છે આ અન્વયે આવી વ્યક્તિ જો પોતે આવી રજૂ કરે તો તેની ગ્રોસ આવકમાંથી રૂપિયા પચાસ હજારની અગર રૂપિયા પિંચોતેર હજારની જે લાગુ પડતું હોય તે સંપૂર્ણ તપાસ બાદ આપવામાં આવશે દ્રષ્ટિહીન ભાઈઓ માટેની હોસ્ટેલ દ્રષ્ટિહીન ભાઈઓ જે અમદાવાદમાં નોકરી મેળવી શક્યા હોય પરંતુ સગવડ ન હોય તેઓ માટે રહેવાની હોસ્ટેલ નીચેના સરનામે છે જો ખાલી જગ્યા હોય તો કન્સેશન ચાર્જથી રહેવાની સવલત મળે છે ફર્સ્ટ સાલવાસન આર્મી હોસ્ટેલ અંધપુરુષ છાત્રાલય રાજપુર હિરપુર રેલવે વર્કશોપ સામે રોડ નંબર એકવીસ અમદાવાદ સેકન્ડ કોલેજમાં અભ્યાસ કરતા દ્રષ્ટિહીન ભાઈઓ માટે એ ટ્વેલ નીરવ એપાર્ટમેન્ટ જ્યોતિ આંખની હોસ્પિટલ અંધ કલ્યાણ કેન્દ્ર વીસ નવુપુર કોલોની આશ્રમ રોડ શાંતિનગર અમદાવાદમાં ચાલે છે તેમજ તેનો વિશાળ મકાન પરમસુખ સોસાયટીની પાછળ બિહાર કોલોની સામે રાણીપ અમદાવાદ ખાતે છે જ્યાં પુનઃ સંસ્થાપન કેન્દ્ર તથા નોકરી કરતી અંધ બહેનોને રહેવા જમવાની સગવડ મળી રહે છે દ્રષ્ટિહીનો અથવા અંધજનો માટે કેસેટ લાઇબ્રેરી સીડી લાઇબ્રેરી શ્રી ઈશ્વર ભવન કેસેટ લાઇબ્રેરી નવજ્યોત અંધજ મંડળ હરિરાજ બિલ્ડિંગ પહેલો માળ યતીન ઓટોમોબાઈલના મેળા ઉપર ખોડિયાર ચોક પાલડી અમદાવાદ નેત્રહીન છાત્રો માટે સમગ્ર રાજ્યમાં ધોરણ એકથી બાર સુધીના અભ્યાસ માટે બ્રેલ પુસ્તકોની સુવિધા છે પરંતુ કોલેજમાં અભ્યાસ માટે બ્રેલ પુસ્તકોની સવલત ન હોય કોલેજમાં અભ્યાસ કરતાં દ્રષ્ટિહીન વિદ્યાર્થી પણ ઓછી સંખ્યામાં હોય કોલેજના છાત્રોને અભ્યાસ માટે કોલેજના પુસ્તકોને અવેજીમાં કેસેટ મળે તેમજ તેની ઓડિયો સીડી મળે તે માટે સંસ્થાએ આવા તમામ પુસ્તકોની કેસેટ લાઇબ્રેરી તેમજ સીડીની વ્યવસ્થા કરેલી છે બહોળા અને પોતાની શૈક્ષણિક કારકિર્દી ઉજ્જવળ બનાવી શકે છે કોલેજમાં અભ્યાસ કરતા દ્રષ્ટિહીન વિદ્યાર્થીઓને રાઇટરની સુવિધા શ્રી ઈશ્વર ભવન કેસેટ લાઇબ્રેરી નવજ્યોત અંજળ મંડળ અમદાવાદ દ્રષ્ટિહીન ભાઈઓ બહેનો કોલેજ કે ઉચ્ચ અભ્યાસ કરતા હોય તો તેમણે રાઈટરની વ્યવસ્થા પોતાની જાતે કરવાની હોય છે આ માટે તેમણે ખૂબ જ જહેમત ઉઠાવવી પડે છે અને આવી વ્યક્તિ શોધતાં ખૂબ સમય બગડે છે આ સંસ્થા આવી સવલત કરી આપે છે તે ખૂબ આનંદની વાત છે ચાલુ વર્ષે આવા અંધ ભાઈઓ બહેનોને સાઈન્ટ રાઈટરોની સેવા પૂરી પાડી હતી મૂંઝવણ અનુભવતા માટે અનુરોધ છે દ્રષ્ટિહીન વ્યક્તિ દ્વારા દૂરદર્શન પર સમાચાર પ્રજ્ઞાચક્ષુઓ માટેની બ્રેલ લિપિના શોધક લુઈ બ્રેલ તારીખ ચોથી ડિસેમ્બર તેના જન્મદિને તેની યાદમાં દર વર્ષે અમદાવાદ દૂરદર્શન ટીવી ઉપરથી સાંજનું સમાચાર બુલેટિન પચાસ ટકા જેટલું બ્રેલ લિપિમાં તૈયાર કરી પ્રજ્ઞાચક્ષુ દ્વારા પ્રસારિત કરવામાં આવે છે જેનાથી પ્રજ્ઞાચક્ષુઓની કાર્યશક્તિનો સમાજના લોકોને ખ્યાલ આવે અને પ્રજ્ઞાચક્ષુઓને આ દ્વારા પ્રોત્સાહન મળે છે ગુજરાતમાં આવેલી બ્રેલ લાઇબ્રેરીઓ ટોકિંગ બુક લાઇબ્રેરીઓ ફસ્ટ શ્રી સી એન બ્રેલ પુસ્તકાલય અંધજન મંડળ ડોક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ રોડ વસ્ત્રાલ અમદાવાદ વાર્તાઓ નવલકથાઓ સામાન્ય લાઇબ્રેરી દસ હજાર કેસેટોથી સુસજ્જ લાઇબ્રેરી છે જેનો ચારસો નેત્રહીન વિદ્યાર્થીઓ લાભ લે છે લિસન્સ ક્લબ મેગેઝિનની વિશેષતા અંગ્રેજી ભાષાનું મહત્વ વૈશ્વિક સ્તર પર વધ્યું છે પ્રજ્ઞાચક્ષુઓ પણ આ ભાષાનું પૂરક વાંચન મેળવે તે માટે આ મેગેઝિન શરૂ કરાયું છે આના વાચનથી પ્રજ્ઞાચક્ષુઓ આ ભાષા પર પ્રભુત્વ મેળવે તે તેનો મુખ્ય હેતુ છે આ મેગેઝિનમાં અંગ્રેજી ભાષાને લગતી તમામ પ્રકારની માહિતી ઉપલબ્ધ છે જેમાં નોવેલ કવિતા જોક્સ સાહિત્ય સમાચારને આવરી લેવામાં આવે છે પ્રજ્ઞાચક્ષુ અંગ્રેજી ભાષાના ગ્રામરની જાણકારી માટે તે માટે સ્પેશિયલ સિરીઝ શરૂ કરાશે ભાષાના વૈશ્વિક પ્રવાહોથી વાચકોને વાક્ય દક્ષિણ વિભાગ ત્રણ દરવાજા મુકામ વિસનગર જિલ્લો મહેસાણા ફોર્થ શ્રી અંધજન પુસ્તકાલય આનંદ ભવન યુગાંડા રોડ મુકામ પોરબંદર અંધ સર્વોદય મંડળ સંચાલિત લાધીબેન વાલજીભાઈ લોઢિયા અંધજન પુસ્તકાલયમાં બ્રેલ લિપિના આઠ હજાર પુસ્તકો છે ગુજરાતભરના વિવિધ સ્થળે વસતા પ્રજ્ઞાચક્ષુ ભાઈ બહેનોને ટપાલ દ્વારા પુસ્તકો મોકલવામાં આવે છે અને વાંચી લીધા પછી લાભાર્થીઓ તે પરત કરે છે પ્રજ્ઞાચક્ષુ માટેના પુસ્તક લેવડ ટપાલ સેવા વિના પૂરી પાડવામાં આવે છે ફિફ્થ સાબરકાઠા સેવન ભાવનગરમાં વિદ્યાનગર ખાતે અંધ ઉદ્યોગ શાળામાં પ્રજ્ઞાચક્ષુઓ માટેની બ્રેલ લાઇબ્રેરી ચાલે છે આ પુસ્તકોમાં બાળ વાર્તાઓ મહાપુરુષોના જીવન ચરિત્રો નવલકથા નવલિકા પાઠ્યપુસ્તકો બ્રેલ મેગેઝિનો પણ છે આ લાઇબ્રેરીમાં હાલ સાતસો વીસ બ્રેલ પુસ્તકો છે આ ગ્રંથાલયમાં એક ત્રણસો પચાસ જેટલા સભ્યો છે બ્રેલ પુસ્તકો તૈયાર કરવા માટે ખાસ લહિયાઓ પણ છે જેના સભ્યોની સંખ્યા એકસો પિંચોતેર છે સંસ્થાએ બ્રેલ પુસ્તકો ઝડપથી તૈયાર કરવા બ્રેલ કોમ્પ્યુટર પ્રેસ પણ તૈયાર કરેલી છે આ માટે બેબ્રી નામનો પ્રોગ્રામ રૂપિયા 3 લાખના ખર્ચે સ્વીડનથી આયાત કરવામાં આવ્યો છે અહીં ખાસ પ્રજ્ઞા ચક્ષુઓ બ્રેલ કોમ્પ્યુટર વિભાગ પણ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે એટ અમદાવાદની શેઠ માણેકલાલ જેઠાલાલ એમ જે પુસ્તકાલય એલિસ બ્રિજ પોલીસ સ્ટેશન સામે ટાઉન રોડની બાજુમાં બ્રેલ અને ટોકિંગ બુક લાઇબ્રેરી છે ચક્ષુહીન વિદ્યાર્થીઓ માટેનો આ વિશિષ્ટ વિભાગ ઉપલબ્ધ છે લક્ષી અને અનુષાંગિક વિષયોની ચારસો જેટલી ઓડિયો કેસેટ આ વિભાગમાં છે આ લાઇબ્રેરીમાં પંડિત સમલાલજી શ્રાવ્ય વિભાગ શરૂ કરેલ છે જેમાં પ્રજ્ઞાચક્ષુ મિત્રો સાહિત્ય સામગ્રીનો ઉપયોગ કરી શકે છે શ્રાવ્ય સ્વરૂપે સાહિત્ય સામગ્રી મેળવી શકે છે તેમજ પુસ્તકાલયમાં આવી પુસ્તકોનું શ્રવણ કરી શકે તે માટે પુસ્તકાલયમાં ઇલેક્ટ્રિક પ્લબ સાથેના ટેબલ ડીવીડી પ્લેયર હેડફોન કોર આઈ લાઇસન્સ વર્ઝન સોફ્ટવેર તેમજ અન્ય જરૂરી સાધન સામગ્રી વસાવવામાં આવી છે સુરતના નર્મદ મધ્યસ્થ પુસ્તકાલયમાં એક જેટલા પુસ્તકો છે તેમાં અંગ્રેજી ગુજરાતી અને હિન્દી એમ ત્રણેય લિપિઓનો સમાવેશ થાય છે સાથે કેસેટો પણ ઉપલબ્ધ છે સરકારી મધ્યસ્થ ગ્રંથાલય સેક્ટર સત્તર ટાઉનહોલ પાસે ગાંધીનગર ખાતે બ્રેલ પુસ્તકોની અલગ વિભાગ શરૂ કરવામાં આવેલ છે સોરી દ્રષ્ટિહીન વિકલાંગ વ્યક્તિઓ માટે મલ્ટી કેટેગરી વર્કશોપ શ્રવણમંદ વિકલાંગ વ્યક્તિઓને તાલીમ આપવા માટે મલ્ટી કેટેગરી વર્કશોપ ભારત સરકારની સહાયથી નીચે દર્શાવેલ સ્થળોએ ચલાવવામાં આવે છે ફર્સ્ટ અંધજન મંડળ વસ્ત્રાપુર અમદાવાદ સેકન્ડ અંધકન્યા પ્રકાશ ગૃહ મેમનગર અમદાવાદ થર્ડ અંધજન વિવિધલક્ષી તાલીમ કેન્દ્ર જામનગર રાષ્ટ્રીય ટોચકક્ષાની સંસ્થાઓના નામ સરનામા તથા ફોન નંબર પ્રજ્ઞાચક્ષુઓ માટે રાષ્ટ્રીય સંસ્થા નિયામકશ્રી પ્રજ્ઞાચક્ષુ રાષ્ટ્રીય સંસ્થા એકસો રાજપુર માર્ગ દેહરાદૂન ઉત્તર પ્રદેશ થેન્ક યુ